السّلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب اومیگا سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا اپنا بلاگ کرتے ہیں سٹارٹ تو ابھی ہمیں ایک فون لے کر آئے ہیں بھائی کے لیے لیا ہے ون پلس سیونٹی پرو مکلے تو آج اس پر چیک کریں گے کہ وہ ڈیوائس کیسی ہے اور آپ دوستوں کو بھی بتائیں گے بیسیکلی میری بھی یہی دل ہے کہ میں بھی وہی لوں جو ہے نا کیا کرتے ہیں بلاگنگ کے لیے بیسٹ ہے اس کا مائک بھی اعلیٰ ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ اس کے کیمرے میں ویڈیو سٹیبلٹی اس کی آٹومیٹکلی ہوتی ہے تو چلیں آج اس پہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ یہ فون میں لے کر رہے ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں سیونٹی پرو مکلیر ہے تو اس پہ چیک کرنا ہے یہ ڈیوائس کیسے چلتی ہے ابھی اس کے بعد نیکسٹ جو آپ بلاگ میں دیکھیں گے वो इस पर मैं शूट करने लगा लगाऊँ तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वॉइस में और कैमरे की वीडियो जो क्वालिटी है उसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं चलें आप इसको ठीक करते हैं तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो मैं वन प्लस Pro प्रो मगलेरन पर शूट कर रहा हूँ तो इसमें वॉइस में भी और इसके क्वालिटी में भी आपको डिफ्रेंस नज़र आ रहा होगा बाकी इसको आज यूज़ करना है और हमने शहर भी जाना है तो so, बेसिकली हमें जो है ना दूसरा हमारे पास रिनोसिक्स डिवाइस है उसको सेल करना है वो सेल कर कर हमने इसकी प्राइस देनी है ये हमको मिला है सेकेंड हैंड यूज़ में मिला है हमको साठ हज़ार का तो प्राइस तो इसकी बहुत ज़्यादा है लेकिन यूज़ में मिला है पाकिस्तान में इसका बॉक्स पै मिलना थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए जो है नम ये सेकंड हैंड में लिया है इस पर गेम भी बहुत अच्छी चलती है और इसका कैमरा रिजल्ट आईफोन से कम नहीं है चलें आज बाकी जो है इसका जो भी टेस्ट है वो मैं अब करूँगा इसका चार्जिंग है या गेमिंग है जो भी है इसका वो आज टेस्ट मैं करने लगा हूँ तो चलें बाकी अभी हम शायद जब जाएँगे तो तभी आपके साथ बाकी ब्लॉग शेयर किया जाएगा वो भी इसी डिवाइस पर शूट मैं करूँगा तो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी अभी हम जा रहे हैं भाई की तरफ जिन्स के लिए ये हमने लिया वन प्लस तो अभी उसको जाकर जो है ना डिवाइस लेंगे उसने अपना डाटा ट्रांसफ़र करना चूज मोबाइल में था अभी हमने ये उठा लिया बॉक्स तो अभी हम जाने लगे हैं साहिवाल तो वहां पर जाकर इसको सेल करना है तो अभी हम नहीं जाने लगे ये बाई बाइक स्टार्ट करेगा यह ब्लैक कोबरा हमारा खड़ा हुआ है जरा हूँ हूँ किती जा रहा है व्लॉग बिच नहीं हमदा ہم جا رہے تو آئی نا لکڑ پتھر جو چیز بھی آئی لوگ کر جائیں گے مل جائے صحیح یار میں اردو میں بات کر رہا ہوں آپ مجھے کیوں بیچ میں ڈسٹرب کر رہے ہیں جگہ کر کے بند کر کے آنا ہے نا تو ایک تو وہاں جانا ہے وہ کہتے ہیں اپ سے سننا ہے کیا ہے اپنے کولو نا سیون پہلے اپوائنٹمنٹ لے کرنے ملن واسطے اوو جٹہ بیچ رکھنا بہت چھوٹی تھی ہاں رات کلیے وی لوگ میں اس کو اپلی کوئی کمنٹ پاس کر یار کلیے میں بلاگ ہی نہیں اپنا ایک بندہ ہے یہاں YouTube سے کی نہیں ہوتا ہے ٹیک بھائی دسپورٹ نہ ہو جانا ہے یہ ہم پینٹ سے نکل کے روڈ پہ چڑھ گئے ابھی ہم روڈ پہ جانے لگے آسے پاس ایسے دیکھ کے گاڑی آندھی پی ہے گڈی آئی ہے تو یہ ہم روڈ پہ چڑھ گئے روڈ پہ چڑھ کے چلے آپ یہاں پہ شاپ پر پہنچ جائیں گے باقی لوگ وہیں پہ کریں گے انتظار کی گھڑیاں وہیں پہ جا کے فلم کرائیں گے ہم پہنچ چکے ہیں کوئی یار ٹھیک ہو تو فائدہ ہوتا ہے اور ٹھیک فائدہ اگر ٹوری چل رہا ہے آ تو ٹوری چل جہاں سے ہم نے موبائل جو ہے نا سیل کرنا ہے چیک ہیں ہے اس مارکیٹ میں ہم پہنچ ہیں ہیں ان کے پاس پہلے جاتے ہیں ان کو پہلے یہ ون پلس بھی چیک کرواتے ہیں ان سے اس کی تھوڑی سی انفارمیشن لیتے ہیں نہیں لہٹ ان کی بہت زیادہ لائٹ سارے آج آپ جڑے ہیں نا فائنلی ہم شاپ پہ پہنچ چکے ہیں اس شاپ سے ہمیں لینا ہے تو ابھی ہم نے موبائل لے لیا ہے اپنا سیل بھی ڈال دیا ہے ڈیوائس سے جو کہ ابھی ہم چڑھنے لے شارما کھانے لگے میں نہیں لائے اپنا جگہ ہے تو آپ کو بھی بتائیں کہ ساری بار میں سب سے بیسٹ شارما کہاں سے ملتا آئے ہمارے ساتھ ابھی میں پیک کرتا ہوں تو یہ ہے لیبارٹریبارٹری زنگ اینڈ چکن شورما اسلام علیکم یہ آف صاحب آف صاحب شرما کی وجہ لبا ہے شرما کی وجہ لبا ہے اچھا لگا ہے سی بال شرما کو لبارٹری نام ہے لبارٹری فاسٹ اینڈ فریش پیزا बंदा केड़ा बेच लाया तो बंद केला साहब जो है टेस्ट कार कर बताएंगे शहर में कैसा है बतामा ये। बोले, बोले यार मौल भी जम्या पे बाकी तबाकी रहे गए हां तला साहब इधर बताएं यार टेस्ट कैसा है